اسكندراني العاب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناه اسكندراني العاب رقم واحد النهارده جايبين لكم مشكله جديده في لعبه كونكر اون لاين دلوقتي يا جماعه دوت سيرفر شهران 13 ودوت سيرفر زمرد 10 تمام نشوف مع بعض دوت سيرفر شهرمان لو على ايه هو هو سيرفر زمر تمام نخش شهرمان معرفش دي مشكلة ولا ايه تمام اهو ده سيرفر شهرمان زي ما حضراتكم شايفين اهو هندوس على الحالة بصوا أي الحاجات 318 وتمنتاشر ومستوى مية وتلاتين وكله تمام تمام نطلع بقى السيرفر. خش السيرفر اللي تحتيه المكان إيه هو هو معرفش بقى دي مشكلة ولا ايه هو السيرفر هو هو هو هو هو هو يا هو يا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو السيرفر هو هو فانا ما اعرفش ديت ايه بالظبط تمام يا ريت تشاركونا رايكم في التعليقات كده يا جماعه بالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته